Ahoj, vítejte! Tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme takovýhle páníček. Budeme potřebovat čtverec barevného papíru, fixy nebo pastelky. Vezmeme si čtverec barevného papíru a takovýhle část, co se nám udělí, když to přehnem, tak uděláme hvězdičku. Musí to být úplně přesně. A teď to takhle složíme. To samé z druhé strany. A ještě jednou. Teď už to bude trochu těžší. A teď to otočíme a uděláme si dv dva komínky. aby byl naproti sobě. Takhle. Teď to takhle. Ach, neme. Nemáme hotovo. Teď už si to můžeme jen pomalovat. Takhle to může vypadat. A kluci si tam můžou udělat třeba okna a nějaký vzory. Tak. Tak ahoj.